Досить довго роздумували над тим, що має бути саме зображено, і вирішили, що у світі тих подій, в яких ми живемо, так нехай це буде воїн-захисник, який оберігає усіх нас, який накриває нас своїми крилами, так та дарує нам мир і спокій. Патріотичний стінопис розповіла Ольга Шевцова, створювали близько трьох місяців. Його автори п'ять художників-волонтерів. До роботи також долучилися працівники спортивно-культурного центру Плоскирів і вихованці вищого професійного училища No25. Ідея зобразити воїна захисника з крилами мечем і щитом у руках належить художниці Даніелі Палаш. Придумала я ну, відповідно з ми все деталі всі обговорювали. А не він. Ми просто хотіли підтримати так склати нашу націю і. Країнський народ, ну і це відповідно патріотичний мурал. Місцем для муралу обрали одну зі стін тиру спортивно-культурного центру Плоскирів. Раніше на цій стіні, стіні були не дуже приємні пристойні надписи. Так і ми хотіли їх замалювати. Плюс паралельно ми хотіли створити цікаву інсталокацію для фото. Свої вміння в тирів досконалюють діти секції військово-спортивного багатоборства, розповіла її керівниця Тетяна Гончарук. Виступ її вихованців на відкритті патріотичного стріт-арту каже, є символічним. Ми хочемо теж показати, що ми є діти України, які теж хочуть вільно працювати, тренуватися, виступати на змаганнях, показувати свої навички і вміння на таких прекрасних святах. Один із тих, хто прийшов на відкриття патріотичного муралу – хмельницький скрипаль Олександр Антонюк. Мене це зацікавило, я вирішив виконати патріотичні пісні в тему цього патріотичного муралу. На відкритті стінопису розіграли першу футболку з ображенням Муралу. Виграти її міг будь-хто, зареєструвавши номер телефону. Переможницею стала восьмирічна Вікторія. Я буду носити цю футболку в школу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.